У Заводському районному суді Миколаєва розглядається справа жительки Миколаєва, яку звинувачують у колабораційній діяльності. Докази підтримки нею в інтернеті у соціальній мережі дії країни-агресорки та її керівника навів прокурор. Обвинувачена свою провину визнала повністю. Вирок у цій справі суддя Жанна Павлова має оголосити 31 жовтня. Так схвалюєте політику Росії? Ні, не скалює. У зв'язку з визнанням вини винувачної в інкримінованій її поступку. Пропоную судом та прошу суд визнати винною мережку Наталію Володимирівну учинення чиненні кримінального поступку, передбаченого частиною 1 статті 111 Крим 1 Кримінального кодексу України та призначити її покарання у вигляді 10 років, позбавлене право обіймати певні посади. Дякую вашу честь. Або займатися, то надіяюся. Безпосередньо, а -а -а -а Призначення органами виконавчої влади місцевого та буде оперним органом місцевого самоврядування. Дякую. Дійсно має під захист на визнаву свою вона розкаюється. Вважаю, що це є безпосередньо обнявши обставиною, а також виховати, що негативних характеристик немає.